ikke glem å på våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonnér-knappen og bjelleikonet. Vi legger ut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 Hvis du produktet, du finner alle linker i beskrivelsen. Ikke glem abonner. Tusen takk. Hvis du likte videoen, skriv det oss i kommentarfeltet. Følg Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i